No, me Joensuun kaupungilla huomattiin, että meidän viestit ei oikein mennyt läpi ihmisiä ja lähtökohtaisesti tuntui, että heitä ei oikein kiinnosta, mitä kaupunki kertoo. Että toki tietysti siinä vaiheessa, jos on tilanne, että tuota, asia tulee lähelle itseään, eli esimerkiksi koskee vaikka omaa terveyskeskusta tai koulua, niin silloin kiinnostaa, mutta sitten jos meillä on sellaista asiaa yleistä viestittävää, niin se ei oikein kiinnostanut ja ruvettiin miettimään, että mistä se johtuu ja miten saataisiin ihmisiä tavoitettua paremmin. Ja Todettiin, että meidän täytyy vähän terävöittää sitä meidän viestiä ja miettiä kanavat ihan uusiksi, että me lähdettiin koko paketti uudistamaan ihan nollasta. Me aikaisempi viestintä oli enempi sitä, että tiedotettiin tiedotteilla ja niitä tiedotteita jaeltiin sitten monessa eri kanavassa, mutta lähdettiin me tämmöisestä tiedotetehtaasta muuttamaan itsemme enempi niin monikanavaiseksi toimitukseksi, että mietittiin oikeasti, että viestittävä asia. Millä kärjellä se toimii Facebookissa tai YouTubessa videona tai meidän paperissa tiedotuslehdessä. Että se sama asia vähän niin kuin monikanavaisesti pyöriteltiin uuteen uskojen eri kanaaviin. Ja Meillä oli siinä uudistusprosessissa tietysti kaupunkilaiset kovasti mukana. Että meillä oli tämmöinen viestintäraati, missä oli parisenkymmentä kaupunkilaista, jotka kokoontui säännöllisesti ja heidän kanssa että mihin suuntaan mennään. Ja minkälaisia kärkiä minnekin laitellaan sitten jatkossa ja tehtiin laaja kyselyä kaupunkilaisille, että mitä kanavia he haluaa käyttää. Ja se oli ihan hyvä se kaupunkilaisten tuki ja sitten johto. Kaupunginjohto oli alusta asti mukana uudistuksessa. Kyllähän semmoinen perussuunnittelu on tietysti kaiken lähtökohta, että mietitään ne kanavat, missä halutaan olla mukana ja kuka niistä vastaa ja mikä on se äänensävy, millä sillä puhutaan, mutta tietysti nämä tilanteet tulee kuitenkin aika nopeasti, että ne peruspalikat, kun on tiedossa, niin sitten, sitten tuota, niin lennosta säädetään tilannetta sen mukaan, mitä tapahtuu, mutta kyllähän tämmöiset niin kuin Hyvissä ajoin tiedossa olevat asiat, niin me on tehty muutamista esimerkiksi joissun kaupungilla niin, että on mietitty jo suoraan kolme erilaista lähestymiskulmaa asiaa, joka on ollut tiedossa, että tämä tulee viestittäväksi vaikkapa kuukauden päästä, niin on mietitty, että mitkä ne olis ne keinot, erilaiset kärjet millä mennään ja testattu vähän niitä, että mitkä on sitten toiminut. No me ollaan oikeastaan lähdetty siitä, että jos on ollut viestittävä asia, niin me on koetettu porautua siihen siltä tasolta, että mikä siinä on se kaikkein tärkeä yksi ainut asia, joka pitäisi ihmiselle jähän mieleen ja ruvettu sit sitään miettimään, että millä tavalla siitä tehdään kiinnostavaa ja ne muut tulee sitten siinä mukana. Mutta huumori on aika monesti toimiva, varsinkin tämmöisenä julkishallinnon organisaationa, niin itseen kohdistuva huumoria ja itseironia, niin ne on tuntunut olevan ihan toimivia kiinnostuksen herättäjiä. Kun osaa itselleen nauraa, niin muutkin tykkää. No, kuntana kun on viestitty vähän eri tavalla, niin kyllä sinne muutamat on pahottanut mieltä, mutta kyllä se pääsääntöisesti on ollut positiivista, että on, on todettu, että nyt on tehty jotain sellaista, mikä on herättänyt ihmisten mielenkiintoa. Ja sitten tietysti nämä negatiiviset palautteet on voitu aika hyvin perustella, että miksi nämä on tehty, kun on katsottu sitten tavoittavuuslukuja ja muita, kuin digitaalisessa maailmassa kaiken pystyy mittaamaan ja todentamaan, niin sitten on voitu näyttää, että... että tuota niin, jos olisi tehty eri tavalla, ne niin ei olisi ehkä tavoitettu näin suurta joukkoa. No, yksittäinen onnistuminen selkeästi mitattavissa, ja mikä huomattiin, oli kun täällä oli suvantusilta pitkään remontissa, ja tiedotettiin siitä, että se silta on avattu liikenteelle. Me tehtiin kolme erilaista ja toki sen perinteisen tiedottamisen, laitettiin mediatiedotteet ja tehtiin kaupungin nettisivuille uutinen asiasta ja paperiseen lehteen uutinen, mutta tehtiin somepuolelle tarkoituksella kolme erilaista viestiä asiasta. Ensimmäinen oli sellainen perinteinen, että leikattiin nauhoja ja referoitiin puhetta ja oli muutama kuva. Ja sillä tavoitettiin muistellisin kolmisen tuhatta ihmistä Facebookin ja Twitterin kautta. Ja Toinen oli sitten tehtiin jo vähän semmoinen kevyempi video, missä ajettiin semmoisella katujunalla se uudistunut silta päästä päähän ja tehtiin sitä nopeutettu video ja hauska musiikkitaustalla ja se tavoitti kymmenisen tuhatta ihmistä. Ja sitten kolmas oli se, että tehtiin meimi-video, kun Dimitri kuuli siitä, että aukia. auki ja se tavoitti melkein 170 000 ihmistä. Että siinä selkeästi huomasi, että minkälainen viesti Facebookissa ja Twitterissä tuntui toimivan. <totit> No sitten Suvantosillan tarinahan meillä jatkuu sitten, että kun se oli pitkään kiinni, se siltä avaattiin, niin sitten se menikin uudestaan vielä remonttiin seuraavana vuonna ja sitten siihen käytettiin tietenkin tämä meemi, jossa Hitler kuulee siitä, että siltä menee taas kiinni ja suuttuu, niin siitä tuli vähän negatiivista palautetta kuin kaupungin historian tietää, että meillä on ollut vähän tätä rasismiongelmaa silloin 90-luvun alkupuolella, ja siitä tuli muutamilta palautetta, että tuota, miten kaupunki voi käyttää Hitleriä tämmöisessä, mutta toisaalta ne ihmiset, jotka sitä palautetta laittoi, niin he eivät olleet tavallaan someaktiiveja, eivät tienneet tätä meemiä, että se meni sillä tavalla heiltä ohi, mutta ei oikeastaan muuten. Enempikin tuli semmoisia positiivisia viestejä, että jostain nimeltä kommentoitiin, että on se hauska, että tiedetään täälläkin, että Joissussa avattu joku silta. Et siinä mielessä se toimi enemmän positiivisesti. Kaikkein tärkeintä on mielestäni löytää se porukka, joka tarvitsee saada kiinnittää tavoittaa, ja muotoilla se viesti sillä tavalla, että se on heille ymmärrettävä ja heistä kiinnostava. Ja toki tietysti ottaa huomioon ne kanavat, että missä tämä tavoiteltu kohderyhmä on. No kyllä, videotten rooli varmasti, ne on jo nyt noussut ja varmasti nousee vielä entistä enemmän, että videoita tullaan hyödyntämään, samaten tämmöisiä live-lähetyksiä jostain tapahtumista tai tilaisuuksista, niin tulee enempi. Ja sitten ehkä on havaittavissa sellaista, että ollaan menossa sillä somenkin puolella ehkä vähän niin kuin syvällisempiin sisältöihin, että ei enää pelkästään kilpailla siitä huomioarvosta, vaan myös siitä niin sanotusta pitoarvosta, että kuinka pitkää ihmiset jaksaa jotakin juttua sillä seurata tai lukea tai katsoa. Että se sisällön merkitys korostuu varmasti. No oikeastaan kannattaa rohkeasti lähteä kokeilemaan, että, että jos ei kokeile, niin mitään uuttakaan ei synny. Ja mikä itse on huomattu se, että kannattaa lähteä mieluummin pienestä liikkeelle että ottaa vaikka yhden kanavan tai yhden viestittävän asian, jossa kokeilet. Ei välttämättä tarvitse koko viestintäpalettia ja ruveta kerralla ruukkaamaan uusiksi että pienestä liikkeelle ja rohkeasti kokeilemaan. Ja kannattaa tiedostaa se, että varmasti jossain vaiheessa ei onnistu. Että joku kokeilu voi mennä pieleen ja saattaa tulla tuota niin huonoakin palautetta. Mutta jos ei tee mitään, niin mikään ei muutu. No. Jos saisin diktatorimaisesti ohjata kuntia, niin pakottaisin heidät pois siitä organisaation viestinnästä siihen, että ihmiset viestisivät ihmisille. Eli virkamiehet tois sinne äänen, kamera eteen tai tekstit ei kirjoiteta passiiviin, vaan ne on aktiivimuodossa. Että julkishallinnon viestintä ehkä vähän nykypäivänä vielä ohjaa se, että, että tuota julistetaan jonkinlaista organisaation sanomaa, kun ennemmin pitäisi kertoa ihmisen ihmiselle ja ihmisen kielellä ja vielä niissä kanavissa, joissa ihmiset on. Tätä rohkeutta lisää ja olkaa ihmisiä.